Asi obvykle tak o půl sedmi. Tak většinou mi škola začíná v 8 hodin. 8.30. Obvykle jsem odcházel v 7 hodin ráno na univerzitu, když jsem byl v České republice. Tady je to v 1 hodinu odpoledne.